Hola, sóc César Jiménez Domènech, en estos dos anys de legislatura fent balanç del nostre treball jo destacaria tot el tema que té amb les polítiques d'habitatge i les polítiques socials. En concret, en la qüestió de les polítiques d'habitatge, recorda molt de carinyo el treball junt amb la PA, fent propostes i esmenes per a que la llei de funció social de l'habitatge arribarà a ser més ambiciosa. En polítiques socials crec que amb les nostres propostes hem contribuït al canvi de paradigma després de 20 anys del Partit Popular que havien fet de les polítiques socials un veritable erial. Eh, com deia, hem contribuït al canvi de paradigma, però encara la societat valenciana no percep que tinga ixe accés a drets eh, bàsics ampliats i en estos dos anys de legislatura hem d'aconseguir que les famílies noten que s'estan fent polítiques més ambicioses i que s'està pensant en elles. Tenim l'oportunitat de, de fer-ho i sens dubte lluitarem en ixe camí.